عزیزہ محترم جہاں پر ماں کی شان کو بڑے ہی چرجوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے وہاں پر باپ کی بھی شان ہے اور قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے ان کی تفسیر میں ایک مفسر نے کمال کی وضاحت بیان کی وہ لکھتے ہیں کہ الرحمٰن رحیم اور مالک یوم الدین یہ دو آیا مبارکہ میں رب عالیٰ کی صفات کو بیان کیا جا رہا ہے اور قیامت کے دن کے منظر کو بیان کیا جا رہا ہے تو وہ مفسر جو ہے اس نے ان دو آیات کے ماتحت جو وضاحت بیان کی ہے یقیناً یہ وضاحت اتنا ہی خوبصورت ہے جتنا والدین اور بچوں کا رشتہ خوبصورت ہے وہ مفسر لکھتا ہے کہ ان دو آیات کے ماتحت کہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہ رب عالیٰ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے اور قیامت کے دن حساب و کتاب کا مالک بھی ہے تو یہ جو آیات مبارکہ ہیں تو مفصر نے لکھا کہ جب ماں کے وجود کو بنایا جا رہا تھا جب ماں کی ہستی کو بنایا جا رہا تھا تو ماں کی ہستی کو بنانے کے لیے جو مٹی تیار کی جا رہی تھی اس کو رب تعالیٰ نے الرّحمن الرحیم کی سر چشمے سے سیراب کیا جس وجہ سے ماں جو ہے وہ نرم ہوتی ہے ہر وقت بچوں پر شفقت کرتی ہے پھر جب باپ کی ہستی کو بنانا بنایا جا رہا تھا تو تب رب تعلیٰ نے اس مٹی کو مالک یوم الدین کے سر چشمے سے سیرام کیا جس وجہ سے باپ ماں کے بقدر تھوڑا سخت ہوتا ہے لیکن اندر سے باپ بھی نرم ہے جیسے رب تعلیٰ اپنے بندوں سے ستر ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا کرتا ہے لیکن جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں تو رب تعلیٰ ہمیں اس پر سزا بھی دیتا ہے لیکن اللہ رب العزت جتنا اپنے بندے سے پیار کرتا ہے شاید کہ کوئی اور ہنسی پیار کرتی ہو اسی وجہ سے وہ مفسر نے لکھا کہ ماں اپنے بچوں کے ساتھ پیار کے معاملے میں شفقت کے معاملے میں کچھ زیادہ ہے اور باپ جو ہے وہ تھوڑا سخت ہے لیکن اندر سے باپ جو ہے وہ بھی اپنے بچے سے اتنا پیار کرتا ہے جتنا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے ماں نو مہینے بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے اس کے بعد دو سال تک قرآن مسجد کا جو حکم ہے اس کو دودھ پلایا جاتا ہے ماں کا کردار صرف یہاں تک ہے اگر دیکھا جائے تو لیکن باپ جو ہے وہ جب ایک بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے تب سے لے کر بچے کے होने ہونے تک باپ سوچتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کیا کر کے جاؤں میں ان کے لیے کچھ تیار کر کے جاؤں ان کو کچھ دے کے جاؤں تاکہ میرے بچوں کو کوئی ٹینشن نہ ہو کوئی تکلیف نہ ہو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے تو باپ بچوں کے لیے ساری زندگی کا سرمایہ اکٹھا کر کے دے جاتا ہے تو باپ کی ہستی بھی کم نہیں ہے جہاں پر ماں کی شان بیان ہوتے ہیں وہاں پر باپ کی بھی شان ہونی چاہیے باپ کا بھی بہت مرتبہ اور مقام ہے ہماری زندگی